טוב תודה נאכית לסיג על המיזג לเอפי אז שירים את הכל. בהמשך 11 תמונות תמנות שאתם צילמתם, אתם שפינקתם מתנוזל את פרס לא זוכה מתנה סיג חמישה בקבוקים לבקשתכם שלתם שובי את המתנה מוגברח בשלוש שקלים. תונה לנועם אקרבי לנוע על הסאונד גם של הפתיח שהוא הוקרה לסיג וגם על הסירה של התמונות שהוא גם ארגן לי את הסאונד לזה זכויות רוצים מזה ביץ' באינטרנט וכל מה שעליכם לעשות אני אשים למטה 11 תגובות עם המספר 1 עד 11 אתם רק צריכים לעשות לייק זה הכל ב-15 ל-17 התמונה שיהיה להכי לה הרבה לייקים תקבל את הפרס, כזה פשוט אז באמת, יאללה, פרגנו לחברים שלכם ושבוע טוב זה יוצא לדרך